ولكن في جبل طارق والماسر هو الغارف. في والماسر هو كرامة حرية عدل الشمائية كرامة وشكون احنا ولاد الشعب وشكون وشكون احنا, احنا, احنا لا لا مخربين لا لا ارهابيين لا لا <الحولة> وشنو باغيين الحريه لا الحرية.